بیش میں کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بیچ میں کرم اے میرے آقا کرنا بہر مت کا تقا کرنا ہپتوں میں رابی ہے ہپتوں میں را بر مت کا تقاز کرنا کسی کو بھی नहीं अपने نہیں اپنے در سے اپنے درسے یہ تیری شان آقا یہ تیری شان کے شایا یہ تیری شان کے شعایا نہیں ایسا کرنا یہ تیری شان شایا نہیں ایسا کرنا چاند کی تیرا جو گرد تیرا حل ترا کا ہل کاساب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا ہل کاس کرنا مجھ پے بیچ میں کروں اے میرے آ کرنا